ايه يا بت يا لوز قاعدين من ساعتها بنبيع ومش عارفين نبيع حاجه ولا حد بياخد مننا حاجه انا هعملك إيه بقى يا اختي ما احنا ما حدش عايز يعبرنا ولا اي حاجة ولا ياخد مننا حاجة ما نعمل ايه بس طب قوليلي انا عندي فكرة جوهنمية يا بيت ايه هي يا لوزة فكرة جوهنمية عند بيت عي... عي... عيلة عمر اللي احنا واقفين عنده دهوت بيقولك عندهم فلوس كتير وحاجات كتير طب وإحنا هنعمل ايه نعمل ايه انت يا ولا بقول لك عندهم فلوس كتير تعالي اما نحط لهم منوم في الفاكهه دهيت ونخليهم يشتروها مننا وبعد كده ياكلوها من هنا وانا وانتي نخش بسرعة نسرقهم يا نهر ابيض احنا هندخل نسرق مال هنعمل ايه ما احنا محدش بيعبرنا ولا عايز يشتري مننا حاجة ولا حد بيقول لنا انتو فيه. واحنا مش لاقيين ناكل ولا لاقيين فلوس خالص معانا يلا يا بنت الجدعاني خبطي عليهم طب ماشي تعالى انتي خبطي أنا خايفة يا عوة ما خبط انا عليهم مين ايوه افتحي انتي نمتي كده ليا لي بنت و امي بسرعه قبل ما ييجوا انا خيفة انا خايفه انا خايفه امي يا بنت بقولك بسرعه حاضر؟ ايوه مين انتو مين ازيك يا مدام عبير عامله ايه ايوه يا حبيبتي في حاجه ولا ايه محتاجين حاجه ايوه يا مدام عبير معلش عايزين بس نطلب منك طلب ايه هو يا حبيبتي اتفضلي احنا قاعدين انا واختي من سم... من الصبح بدري بنبيع في الحاجه حدش عايز يشتري مننا فانت بالله عليك خدي الطبق ده اكلي البنات بتوعك بناتك عشان ربنا يكرمك مش لاقيين حاجه ناكلها من الصبح يا نهار ابيض بس انا عندي فاكهه كتير جوه معلش يا مدام عبير ما ادتش من الطبق ده عشان خاطري خديه طيب خلاص ماشي يا حبيبتي خلاص ماشي بكام الطبق ده هاديه لك يا بنتي بعشرة جنيه ايه بعشرة جنيه طيب خلاص ماشي خشي يا جنى هاتي الفلوس من جوه يا حبيبتي حاضر يا ماما يلا خشي يلا يا جنى هاتي بسرعه الفلوس من البكو وما تغيبيش حاضر يا ماما يلا يا حبيبتي يعني انتوا واقفين من بدري يا حبيبتي ما بتبيعوش حاجه خالص خالص يا مدام عبير الله يخليكي احنا عايزين نمشي من هنا <تصفيق> الله يا ماما الفكه دي حلوه قوي يا ماما الفكه دي جميله قوي طعمها جميل الله ده طعمه حلو قوي يا ماما ده طعمه خلص خالص ومسكر قولي كلي معايا يا ماما انا هنمشي شويه يا جنه عشان انا صايمه ومش ما باكلش دلوقتي الا لما يبدا يعني أنتي صايمه يا ماما ايوه يا حبيبتي كلي أنتي خلاص ماشي ماشي يا ماما انا كلت انا كتير اهوت وهاكل كمان ماشي يا جنه يا حبيبتي كله يا حبيبتي بالهنا والشف ماشي يا ماما الله خالص يا ماما نامت انا انا خلاص كده كده ماما <تصفيق> اه انا مش عارفه نمالي. انا حسن انا ان انا ان انا كلهم ناموا ما هو يا بت يا بت يا, يا رؤى يلا هم ناموا ما هوات يلا عشان احنا بقى بسرعه نل... نسرق البيت بسرعه بتحم وناخد الفلوس اللي معهم كلها انا عارفه ان هم ناس اغنيه جدا ومعهم فلوس كتير يلا يا عشان انا خايفه والله يا لا يمسكونا ولا يصحم ولا حد يجي يشوفنا ويحبسنا ما تخافيش بقى يا بت انت عبيطه بقى ولا ايه يلا اتحركي كده معايا عشان نسرق الشقه بسرعه قبل ما هم يصحوا طيب ماشي انت دوري انت دوري فين وانا هدور فين انت مالك كده هبله ولا ايه اطلعي انت دوري بسرعه فوق وانا هدور انا هنا تحت خلاص ماشي خلاص ماشي يلا بسرعه قبل ما يصحوا ايه ده مش ضمه البنات اللي انا اشتريت منهم العنب والمشمش هما دخلوا ازاي هنا كده ولا انسى اقفل الباب ورايا ولا ايه يا نهار ابيض ده بيناهم حراميين وعايزين يسرعوا البيت انا هعمل ايه وجنه بنتي فيه ايه ده ده جنه نايمه كده ليه يا نهار ابيض شكلهم عاملين حاجه في الفاكهه ديت ونايمه بنتي يا نهار ابيض الحمد لله إن انا صايمه وماكلتش من العنب والمشمش يا نهار انا لازم اتصرف لازم اتصرف هعمل ايه؟ اكلم بسرعه ظابط شريف اخليه يجي لي حالا اهو. الو ايوه يا ظابط شريف ايوه يا ظابط شريف ازي حضرتك؟ الحين يا ظابط شريف في حراميين دخلوا عندي البيت وانا نايمه بسرعه عايزين يسرقوا البيت الحين بسرعه ايوه يعني انا اتصرف اتصرف على ما حضرتك تيجي طب خلاص ماشي ماشي يا ظابط شريف مع الف سلامة انا لازم اتصرف انا هعمل ايه انا هعمل ايه لازم اتصرف هجيب اي حاجة اجيب عصاية ولا, أي... ولا اي حاجة واضربهم بيها انا لازم اتصرف لازم اتصرف يا ترى بيخبوا الفلوس بتاعتهم فين انا مش لاقياها يا نهار ابيض يا رب تكون را اختي لقت اي حاجه فوق امال هعمل ايه هعمل ايه, إيه؟ لا لازم اديها على دماغها ولا اعمل اي حاجه انت يا ست انت بتعملي في بيتي الله انت مين مدام عبير ايوه مدام عبير انا لازم ازاي تخشي تسرقيني والله الحمد لله لسه بدور على اختها لازم أن اطلع اشوف اختها هي كمان ولازم أن اديها على دماغها وانا عينها على مزاب الشريف يجوا هنيسرقوني <تصفيق> لا ليسرقوني اما اروح اشوف اختها فانا حته هي كمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايه ده لوزه يا لوزه انت انت نايمه كده ليه يا لوزه يا نهار ابيض لا كن اغمى عليها هي كمان ولا تكون كدت حاجه من العنب الحمد لله اديني ضربتهم هم الاثنين على ما الشريف شريف يجي ازاي يخش يسرقوا بنتي اما <تصفيق> اروح اشوف جنه بنتي يا جنه يا جنه جنه اصحي يا جنه يا حبيبه ماما اصحي اصحي يا جنه جنه يا جنه ايوه يا ماما اصحي يا حبيبتي انت بخير الحمد لله الحمد لله انك بخير يا جنه مامي يا حبيبتي إحنا خدنا منهم العنب والمشمش داخلين عشان يسرقونا يا أبيض يا ماما أيوة يا حبيبتي داخلين عشان يسرقونا وحطولك منوم في العنب والحمد لله إن أنا صايمة عشان كده مكلتش منه هو دوت اللي خلاني إن أنا انتبهتلهم ولقيتهم وهم داخلين يسرقونا الحمد لله حالا الزبط شريف يجي متقلقيش يا حبيبتي وياخدهم حالا على القسم حالا الحمد لله يا ماما الحمد لله الف حمد وشكر الف حمد وشكرا ربنا يا ماما إن, ان انتي صايمه الحمد لله ايوه الحمد لله يا جنه يلا يا جنه بقى ربنا يسترها يا رب ما يغيب يا رب ما يغيب ايوه ايوه الضابط شريف وصل اهو وصل الحمد لله ايوه ايوه اتفضل يا ضابط شريف ايه مدام عمير يا حضرتك يا مدام عمير ازيك يا ضابط شريف الحقنا يا ضابط البنتين اهمت الحراميين الله لو ورا يا نهار ده مسجلين خطر خالص يا مدام عبير، ده على طول بيخشوا يسرقوا الناس، الحمد لله إن أنت أنتبهدلهم يا يا مدام عبير لو كانوا هيبهدلوكي آخر بهدلة ويسرقوا البيت كله ويمشوا، الحمد لله يا زبيد شريف الله يخليك بسرعة خذهم بقى من هنا وما تطلعهمش من السجن أبدا، لا لا لا إزاي أطلعهم، ده لازم ياخذوا أقصى عقوبة عشان يبطلوا يعملوا اللي هما بيعملوا في الناس ده، الله يخليك يا زبيد شريف بسرعة بس الله يخليك مشيهم من هنا أنا خايفة، ما تخافيش يا مدام عبير ما تخافيش اهلا يا ست انت وهي اهلا ايه ده زامي شريف ايه ده يا نهار ابيض ايوه يا حبيبتي انت وهي يلا قدامي على اسم انت وهي اخوك حالا اهوت اخوك على ايه السجن ولازم تسجنهم مش هينفع كده يلا بينا يا نهار ابيض يا نهار منك لله يا زي اختي منك لله من اللي بس يلا بينا <تصفيق> عالسجن يلا الحمد لله خد الحاجات دي بقى ونرميها في الزباله ليه يا ماما مينفعش ناكلها تاني لا يحب تاني شكلها تاني ازاي حاطين فيها منوم لا مضره علينا انا ممكن نموت كمان فيها من كتر إن احنا ناكل فيها لازم نرميها حالا اهوت في الزباله عشان محدش غيرنا ياكلها ايوه يا ماما يلا الحمد لله يا ماما هتعجبكم الفيديو يا اصحابي يلا بسرعه ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناه مامي الكوكي جننا وراها وتعملوا لايك كتير كتير صباعك فوق عشان يجيلكم كل الحلقات الجديده بتاعتنا يلا باي يا اصدقائي باي